جی تو پشاور قصہ خالی بازار ہے یہاں پہ جو چترالی پکول کے نام سے مشہور ٹوپیاں ہیں یہاں یہاں پہ آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں مختلف ڈیزائنز میں یہاں پہ موجود ہیں ہم دکاندار صاحب سے باتیں بھی کریں گے تو میں اس وقت جو چترالی پکول کے نام سے یہاں پہ ٹوپیاں بیچ دی جاتی ہے السلام علیکم <laughs> السلام علیکم پرسوں آتی ہے अच्छा ये ये टोपिया जो है ये पक, चतराली पकौड़ उनके बारे में जरा बता रहे ना किस से <laughs> सही है सही है आ, यहाँ पे एक और दुकान भी है अगर ये हम सर से पूछेंगे अगर ये सर, सर हमें इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ठीक <laughs> है जी बहुत शुक्रिया जो मशहूर कल्चरल टोपिया यहां पर आप बेच रहे हैं ये हमारे सकाफती वर्षे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनके बारे में जरा बता दें कब से आप ये कारोबार कर रहे हैं यहाँ उठ से यहाँ पे ये से चल रही है, अच्छा, से ही आप रही है ना, ये पकौल टोपियान चित्राली टोपियान चुहा कोट हाँ आप कहा चतराल के रहने वाले चित्राली पकौल चाली चुहा चित्राली कोटा मैं जरा एक कर हाँ, हाँ आ, कर क्यों नहीं दीके दीके, ये हमारे जो भाई हैं ये हमें एक महसूस चतराली पकौड़ देंगे और अपने हाथों से तैयार करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और ये आप चतराल में ही बुनते हैं या यहाँ पे नहीं पट्टी यहां पे बनते हैं اس کی فیکٹری وغیرہ ہے یا مشینیں مشین میں بنتی ہے سر دیکھیے کتنا مزے دار ہے اچھا ٹھیک ہے والا ہے کے پاس مارخور لگا دیں گے جی اس وقت چترالی پکول میں مارخور ہمارے لیے لگا رہے ہیں بڑا زبردست یار بہت خوب ماشاءاللہ کافی اچھا کاروبار ہے آپ کا اللہ آپ کو کامیاب رکھے شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی آئیے ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں جی تو اس وقت پا پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک خوبصورت شہر پشاور میں موجود ہوں اور میں اس وقت آ, آ, موبائل کے کچھ دکانوں کے یہاں پر ہوں اور یہاں جو ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم अलेक। अलेक। موبائل موبائل پاکستان کے مشہور اور سب سے خوبصورت ترین شہر پشاور میں میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے میں اس وقت جو ہے موبائل کی دکان پہ ہوں یہاں پہ اگر نئے ماڈل کی موبائل یہاں پہ موجود ہو تو ہم آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں السلام علیکم موبائل <سؤال> والا <سؤال> <سؤال> ٹھیک سر سعید ورزی معلومات کو میں اس وقت یہاں سے گزر رہا ہوں بہت ساری چیزیں یہاں پہ فروخت کی جا رہی ہیں یہ میرے پیچھے اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو پہننے کی کوڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ پڑے ہوئی ہیں خصوصا میں ایک ایسی مارکیٹ میں ایک ایسی مقام کو وہاں پہنچا ہوں جہاں پر کوٹ زیادہ تر دستیاب ہے یہ دیکھیے یہ دیکھیں ٹرکش ڈیزائن والا جو دکان ہے یہاں پہ ان کے پاس مختلف قسم کے کوٹس وغیرہ موجود ہیں تو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت قسم کی ڈیزائن ہیں اور یہاں سے آپ لوگ اپنی لیے کوٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں پینتیس چارٹی پورے بالکل جیٹ ہے جی تو دوستوں اس وقت میں ایک اور دکان یہاں پہ بہت سے مختلف قسم کے بن چیزیں پڑے ہوئے ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم جی سر کیا حال ہے کیا نام ہے ایاز احمد ایاز احمد ایاز احمد تو کس قسم کے بچوں کے لیے ہاں کالج تک یونیورسٹی کس نام سے حافظ یونیفارم المصطفیٰ گڑھ میں بہت شکریہ